Så då, hej igen och väldigt välkomna till den här dagen. Eh, det ni såg var bara en liten eh, introvideo för att få stämningen av vad, vad som är vad som har lett upp till nuläget och eh, ja, hur världen ser ut idag egentligen. Eh, mitt namn är Patrik Björnsson eh, ja, och till med hjälp är Kristoffer. Eh, och vi ska nu gå igenom lite vad vi kallar A-blocket som Hur världen ser ut idag och vilka problem som ja, egentligen hela mänskligheten står för. Ja och de, Det kommer, gå lite, det kommer vara lite mörkare de första 45 minuterna här, men var inte rädda, det kommer ljuspunkter också. Många av de här problemen vi presenterar idag försöks idag antingen inte lösas alls eller kanske avhjälps av volontärarbetare eller liknande. Och anledningen till att vi tar upp just problemen det är för att vi måste komma fram till någon gemensam grund som vi kan börja att stå på och få se hur ska vi lösa problemen och vilka problem är det vi faktiskt behöver lösa. Många av de här problemen hänger också ihop. Det kommer ni se under prestationen här nu att ja, det finns inget problem som är helt isolerat utan alla på något sätt hänger ihop och påverkar varandra. Ja och Till min hjälp då har jag Kristoffer och min fråga som jag vill att ni håller lite i bakhuvudet under tiden vi går igenom de här problemen är varför har de inte blivit lösta? Alltså beror det på en till exempel teknisk omöjlighet, alltså det är helt fysiskt omöjligt att lösa problemen. Eller är det någon ekonomisk eller politisk barriär som gör att vi kanske inte kan lösa problemen som det ser ut idag. Ska vi gå vidare. Ja, och det här är då agendan för de problemen vi tänkte gå igenom lite snabbt. Bara lite överblickande, men bara så att vi har en koll på vad det är som händer i världen just nu. Ja, Frågan då som ni ska hålla i bakhuvudet varför vi inte löser dagens problem. Försök, försök i alla fall ställa ställ en frågan varje gång ni ser något av problemen här. Och Vi flyttar oss bakåt bara tre år till Fukushima 2011 i mars. Då kanske ni alla kommer ihåg att tre reaktorer smällde av i Fukushima, Japan. och Stora mängder radioaktivt avfall läckte ut i Stilla havet och gör det fortfarande. Japanska regeringen beräknar att ända sedan ja, olyckan fram till eh, någon gång 2013 i augusti så har det läckt ut 300 ton radioaktivt avfall per dag. Vilket är rätt stora mängder och drar man ut det då från eh, olyckan fram till nu så har det ungefär läckt ut 328 ja, 500 ton radioaktivt avfall rakt i stilla havet. Vilket är enorma mängder för att vara något som är så farligt. Och något som är intressant i och med den här förändringen är att CNN har rapporterat väldigt stora förändringar i just stilla havet de senaste två åren. De här förändringarna är större än vad man har sett de senaste 24 åren. På bara de här två åren som det har läckt ut. Och bland de förändringarna så ingår bland annat Humboldtsbläckfisken som har helt om vissa områden och gett sig in i Kalifornien istället där de aldrig varit innan. Eh, sjölejon dör ut i stora mängder utan att man kan se någon direkt orsak varför. Eh, och sjöstjärnor, bokstavligt talat, smälter när man försöker undersöka dem. Alltså de bara faller ihop i händerna på forskare. Och det, är en, det är en stor epidemi som har börjat sprida ut sig i hela stilla havet och man har inte riktigt kunnat fastslå varför. Eh, och sen, något som är lite oroande tycker vi då det är att Japan, ja, lösningen på det här är att bygga fler kärnkraftverk just nu. Jag vet inte, ja, Enligt internationella arbetsorganisationen ILO så ökar antalet arbetslösa i världen med ungefär 5 miljoner. Har nu nått en total eh, antal arbetslösa med 202 miljoner. Alltså 202 miljoner personer som inte har någon tillgång till en inkomst. Det är alltså en population som är 22 gånger Sveriges population, så det är ju ganska intressant att tänka på hur stort det kan vara som alltså samtidigt ökar de med halva Sveriges befolkning varje år. Om ni tänker det scenariot att vi skulle ha ungefär 10% arbetslöshet i Sverige, alltså 10% av populationen då i Sverige som inte har tillgång till en inkomst, alltså behöver helt enkelt bidra då för att kunna ha någonstans att bo, kunna köpa mat och allt sånt här. De behöver ju pengar då bidrag som då får komma från resterande 90%. Men tänker er då att vi skulle helt plötsligt genom automatisering och andra outsourcing och så vidare skulle 900 000 till bli arbetslösa. Då har vi dubbla problem. Det är 900 000 till som kommer behöva bidrag. Samtidigt så är det 900 000 till som inte har möjlighet att kunna bidra då i systemet, alltså kunna ge pengar till staten som vi sen skulle kunna gå till bidrag, så det dubbla problem på det. Ja, Ett annat koncept eller en, en fasansfull tanke det är något som heter peak oil. Jag undrar om, det är kanske några här som har talat om begreppet innan. I, ja, I kort och gott så går det ut på att jorden har olja och det finns bara en bestämd mängd olja på jorden så alltså det återskapas inget nytt. Eh, vilket gör att någon gång kommer den ta slut och det vi håller på att göra just nu är att ta från den ytligaste oljan, alltså den som är väldigt lätt att få upp i marken. Eh, vilket gör att vi just nu ligger på en väldigt hög oljeproduktion. Det är ju bra för tillfället. Problemet är bara att när den oljan tar slut och många forskare har redan diskussionen pågår hur vidare vi redan har passerat den här gränsen eller om vi är på den liksom, höjden av den eh, ja, kurvan just nu. Eh, och det som händer efter det är att det kommer bara bli svårare och svårare att få tag i olja. Så det kommer fortfarande finnas olja, bara det att den kommer vara så svår att få ut ur marken så att du får lägga ner mer energi för att få upp den än vad som den faktiska oljan är värd. Uh, och det kan bli ett stort problem eftersom att vi har baserat mycket i vår värld på just oljan. Uh, populationsökningen som Kristoffer kommer att ta här senare uh, har nästan följt oljekurvan slaviskt de senaste 100 åren. Alltså ju mer energi vi har fått ju mer kan vi vara på jorden. Och Vad som händer då när mängden olja minskar det kan ju vara ett väldigt stort problem ifall vi inte kan få ja, vi, Ingenting i samhället kommer att fungera om oljepriset till exempel dubbleras. Det är inte bara bilarna som kommer gå så kommer, det kommer vara dyrt att åka till jobbet, men det kommer även vara dyrare att få mat för att alla skördetröskor alla traktorer och alla transportmedel från bondgårdar och alla saker som tillverkar maten och slutför processen går också på olja. Så vi kan stå inför ett stort problem, speciellt när vi ökar med 70 miljoner människor varje, varje år på jorden som också kommer vilja ha energi. Så att vi har en minskande mängd energi och en ökande mängd människor som vi måste på något sätt försöka lösa. Så jag hoppas att ni gillar bensinpriserna idag för de kommer inte bli så mycket bättre senare. Ja, precis som Patrik sa då, om ni tittar på den här grafen så ser man eh, att mina olja vi egentligen fått ut går hand i hand med vår populationsökning. Och det som är, och amerikanska folkräkningsbyrån har räknat ut att vi ökar ungefär med 1% antal människor på jorden varje år. Men dock, man se en liten trend av att den här man tänker sig den här kurvan går uppåt nu, men det börjar bli lite av en topp här. Och Det tror jag mest beror på att fler och fler bara går mot industrialiserade länder och att då kan vara det som Patron pratade om, just peak oil, att det börjar bli svårare och svårare att utvinna olja. Vilket gör att om de går hand i hand så kan man tänka sig att de kommer plana ut. Ja, ett annat roligt ämne är plast som hör väl ihop med olja, för det är det vi, plast tillverkas ju just utav oljan. Och det tillverkas ungefär 280 miljoner ton plast per år. Och något som är lite sjukt är att hälften, alltså 50 procent av allting vi tillverkar plast används en gång. Alltså det kan vara plastpåsar, det kan vara bestick, det kan vara paketering av produkter, alltså det används en gång och sen hamnar det i någon, någon soptipp någonstans. En del av det går till återvinning, men plast är rätt svårt att återvinna. och Ännu mer hamnar ju till exempel ute i ekosystemen bland ja, fiskar och ja, i naturen. där det tar Till exempel en pet tar 450 år att brytas ner. Och det, det är liksom inte som att slänga ett bananskal och två veckor senare så är det borta. Utan det kommer ligga där. Barnbarn, barnbarn, barn Till ja, 450 år senare. Om vi har tur så har det bryts ner. Problemet är inte bara de stora plastsakerna som till exempel djur tror i födda det finns många eh, fåglar som man har hittat med magarna fulla av plast som har dött liksom av att de inte kan smälta det. Eh, det är även de, de små partiklarna som bildas av plasten när den slits runt i hav och sånt, alltså är mikropartiklar som tar sig in i ekosystemen och förstör ja, de, de hamnar i magsäckar och orsakar cancer och diabetes och det är även samma mat som vi äter, de fiskar får i sig det här och vi sen äter de fiskarna, då är det i slutändan att slänga plastpåsen ner i fritösen när man ska äta någonting. Så att det, är en, det är en ganska dålig cirkel vi har gående just med plasten. Det är, det är, en, det är en väldigt tillfällig lösning att producera så mycket som vi som vi inte använder mer än en gång. Och växthuseffekten eller växthusgaser är egentligen alltså gaser som emitterar eller reflekterar strålning och om vi har de består till huvudsak av koldioxid metan och ozon. men om vi får höga koncentrationer får vi ett litet problem med som kallas växthuseffekten för att när solen strålar kommer att träffa jorden en del värmer upp jorden men en del reflekteras också och när de kommer upp till atmosfären så är det de här växthusgaserna då, som ser till att de även där reflekteras tillbaka mot Jorden alltså behåller värmen lite varmt och mysigt här då, Istället för att åka rätt ut i rymden Och om vi får höga koncentrationer Av de här olika växthusgaserna så bidrar det till att eh, Temperaturen totalt sett på jorden skulle öka Och det kanske om man sitter här och tänker sig ja, Vi är i Göteborg, det brukar inte vara så himla varmt och gött här Det var fint om vi kunde öka några grader här så vi kunde se, ligga ute och sola Men eh, Problemet är egentligen att det sker så pass snabbt den här förändringen att ekosystemen hinner inte anpassa sig eller limiteras. eller så att det blir därigenom ett stort problem. För att 1900, år 1900 så var ungefär släppte ut 2,5 miljoner ton koldioxid. Men idag så är vi uppe i 32 miljarder ton det vill säga det är ungefär 12 gånger mer enligt EPA då. Och Samtidigt ska vi också tänka på att i och med att temperaturen ökar så får vi problem med att isar smälter och annat. Och till exempel i Ryssland så har vi väldigt stora metangasfickor som är täckta då utav is och när den smälter betyder det att den här metangasen frisläpps och stiger uppåt vilket gör att den bidrar till hela växthusgas eller växthuseffekten. Problemet är också att Metangas är 22, eller 21 gånger mer potent än koldioxid så ni kan ju tänka vilken stor förändring det också skulle bli. Precis. Jag vill bara påpeka att det var 2,5 miljarder ton koldioxid, inte miljoner så att matten stämmer med gånger 12. Tack. Sen har vi ett annat problem som är svält och det är ett av de största problemen vi står inför. Enligt American Food and Agriculture Organization så svälter 925 miljoner människor i världen. Alltså svälter menar man att det är sådana som är... Då är man beredd att leta i soptunnan efter mat varje dag för att överleva. Liksom. Och en av åtta lider då av undernäring och tittar man sig om i bara den här salen och tänker att åtta personer hade suttit den situationen just nu så är det en ganska, det är rätt sjukt att tänka sig liksom att vart person inte kan äta sig mätta någonsin, eller var, någon, någon dag överhuvudtaget. Eh, och eh, vi producerar ju faktiskt mer på jorden än vad som behövs på jorden. Så att det, är en, det är en väldigt konstig balans vi har just med matfördelningen. Eh, mängden mat som slängs är också helt otroliga. Alltså, de räknar med att det produceras ungefär 36 kg kött per person per år, 10 kg fisk och 350 kg sädeslag till varje person Och just nu så slänger vi bort 1,3 miljarder ton totalt mat vilket motsvarar på hela jorden 18,3 kg mat per person, alltså inte bara de som svälter utan samtliga människor så har vi 18 kg mat som är heller i soptunnan per person Så det hade ju egentligen löst problemen om vi hade kunnat distribuera om den här maten på något sätt, men just nu så har vi istället en värld där 2,5 miljoner dör av fetma varje år, så alltså de har ätit för mycket i andra delar av världen Så den inbalansen ser vi ganska dystert på i alla fall just nu Så då, och den frågan som jag ställde i början av den här lilla prestationen vill att jag att ni tänker på en gång till, vad är det som gör att de här problemen inte är lösta nu alltså, vi har ju levt det här samhället ett samhället har funnits ett antal hundra år eller det, det senaste vi kan, det kan bara dra de senaste hundra åren varför har de inte blivit lösta på ett snyggt sätt nu är det för att det inte går att lösa eller har det någonting med till exempel politiska eller ekonomiska orsaker att göra Jag tycker det är rätt intressant i alla fall att se att tänka på det lite och se undra varför det egentligen om det går att lösa varför har vi inte löst det nu till exempel och sen vill jag. Ja. Det, det var väl egentligen allt som vi hade om just våra allmänna problem i världen som vi ser det. Och nu är det lite öppet för diskussion och liknande. Ifall man har några åsikter. ifall man vill tillägga något, eller om man till exempel har något att invända och säga att nej, det här stämmer inte eller någonting. Så, så är det öppet för en sån diskussion nu. Tack så mycket.